ten ten ten ten ten ten ten ten 29 Ogos 2 hari sebelum masuknya hari bersejarah di mana negara mencapai kemerdekaan Alangkah indahnya bila melihat rakyat bersemangat menantikan tibanya hari istimewa itu Ada yang menghias rumah dengan kibaran bendera Jalur Gemilang Ada yang membuat video kemerdekaan dan ada juga yang membuat kiraan tibanya hari bersejarah itu Bangga lah tu, yes lebih lebih. Semua tunjuk-tunjuk ke media sosial. Itu awal lah, orang tu buat kata-kata tabah itu menuju rumah. Eria eh, lah namanya deh. ya allah sakitnya mata aku. Ada juga yang orang kacau-kacau dari mekarik mendikai ni. Lawa mah rumahnya uh. <Klacht> Betul juga kata dia uh. Hey ya, ini ulang punya kira, tapi buat video ini macam banyak bosan. Eh, hey, apa ini? Atau mesti ayam follow ini kau? Hey ya, uh, sudah bosan mah pasal kemerdekaan? Hey ya, uh, banyak lapuk mah. Bukannya orang tak sabar-sabar nak sabar beri mereka. Bukannya ada apa-apa kau buat. Saat tu, ini orang boleh secara tepik. Makan di tengah terjejak. Kami mereka jumpa hari saja tepik. Bolehlah, kaya. ah maklumlah kaya saja nak tunjuk harta Haus Fuji adalah tu sebab tu bersemangat semacam alahai dalali tengok video-video macam ni lah dia ni ke <laughs> kena kongsikan ni Hush, apalah diorang ni kecah-kecah. Sampai bila nak macam ni? Tak lama lagi kan dia nak berdeka. Hmm, kalau aku tak sihat, nanti melarat. Tak ada siapa yang nak tegur. Hmm, aku kena jalan tekan-tekan jawab ni. Nak buat apa eh? Ha! Dua orang terkesan dah lepas tengok video ni hmm. Apalah ini video Hei tengok je lah, mana lah tahu aku boleh kecamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua warga sosial media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 Apa yang orang buat sambil ni, sama -sama, silap. Betul lah orang ni cakap. Hai, Ramin. Apa ya kena sudah buat ni? Haa, iyalah buja, Kita tidak sepatutnya tunjuk contoh yang tidak baik. Apa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 Patah wajin asyik kena, ay. Naa uh -uh, kau, apa kita orang fikir time tu?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 Lega rasanya Alhamdulillah Nampaknya aku berjaya Pendang hati tengok rakyat Malaysia macam ni Hai, Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Pertama sekali terima kasih kerana hadir dan sambutan kembali ke acara Atas Talib kita masih PKP terpaksa lah penambut seperti ini Mari kita mulakan sambutan kita Ada siapa yang ingin mencakap perkara ini ucapan? Um, saya, saya Terima saya Jiz mewakili bangsa India ingin meminta maaf dengan rendah hati atas perkara yang telah berlaku. Tak pe, kesan juga mungkin bawa ke arah baik kan. Ingat sebab apa yang berlaku pasti ada kemahiran. Wah wah juga mau minta maaf ah uh, ah uh, di ah uh, bangsa China uh, jika diantara kami telah uh, mengeluarkan kata-kata yang tidak seperti semua boleh mengambil inspirasi dari apa yang berlaku. Kita mesti bersatu. Banggakan nama Malaysia. Kita tetap serumpul. Saya nama-mama. Oh. Takpelah oh. kesalahan sekarang. Ramai yang boleh menempuh. Tapi jangan sesekali mengguruskan kesalahan orang lain kau. Dah hanya segini Malaysia yang berbilang kau. Ingat, tunjuk tindas simpat yang baik agar dapat menjadi contoh kepada negara baru. Betul, betul betul saya suka Cerita fikiran yang berlaku, boleh disesai kan dengan ilut Cerita berdamai, okey? Betul betul, apa lagi? Sama-sama sama-sama. hari saya, berdeka Berdeka, berdeka! Berdeka, berdeka, berdeka!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 dan kedua elemen-elemen tersebut memerlukan pengisian dan pencik. Betul, jadi sampai di sini sahaja persembahan drama pendek daripada kami kelas 3D.